Pe stradă, la restaurant, la școală sau la birou, suntem mereu supravegheați în lumea de astăzi, indiferent dacă ne place sau nu. Ce putem face pentru a ne proteja mai bine viața privată atunci când folosim dispozitive digitale care pot înregistra imaginea? Webcam-ul calculatorului tău poate fi activat de la distanță, fără ca tu să știi. Crezi că este o glumă? Dacă și lui Mark Zuckerberg îi e teamă de cineva și dacă și papa Francis își acoperă webcam-ul, înseamnă că e ceva necurat la mijloc. Există mai multe soluții pentru a-ți acoperi webcam -ul. Poți folosi webcam cover-uri din comerț, există în diverse forme și cu tot felul de design-uri. Unele sunt simple, altele sunt mai elaborate. Sau îți poți face singur un cover de webcam folosind materiale și instrumente pe care le găsești prin casă. Poți fi inventiv, te poți juca un pic, totul ține doar de imaginația ta. Orice variantă ai adopta, acoperă-ți webcam atunci când nu-l folosești. Pentru că nu se știe niciodată.